Moi bo día, cativada do Emilia. A ver, pregunta de examen. Sabedes que día é hoxe? Si, sí, non? Pois hoxe é un día especial para todas as galegas e galegos. Hoxe é 17 de maio. E polo tanto, o día das nosas letras. O día letras galegas. Mm, e eh, que quere decir iso? Estaredes pensando vós. Pois iso, quere dicir que podemos pensar en galego. Que tal, amigos? Aquí o Gonzo ou o Jonso, depende de en que lugar me quereis chamar. Eu que tengo o galego que ten casi máis variedades que peixes o noso mar. Así que xa sabedes, nenas e nenos do Emilia Pardo Bazán da Coruña, sempre que podades, fala de galego. Nenas e nenos do Emilia, fala de galego. Aprender en galego. Ola que tal, son David Amor more a toda esa rapazada do Emilia decirvos unha cousa Falade galego, porque saber dous idiomas sempre vai ser moito mellor Sabed, sou Ola, son Antonio Durán, Morris, actor E fago este vídeo para dicirvos a todos os nenos e nenas Do Emilia Pardo Bazán que faledes galego Falad de galego porque é o activo máis importante que temos na nosa cultura e, posiblemente, na nosa vida. Se non fose polo galego, posiblemente, eu nin sequera sería actor. Así que, facedlle caso os vosos profesores, conservade a vosa cultura e falad de galego na rúa, e na escola. Rire en galego! Nenos e nenas do Emilia, falad de galego. Nenos e nenas do Emilia, falademe en galego. Un poque, non que sexe, ok? Cuidad a nosa xente en galego. Nenos e nenas do Emilia, Fala de Carrego! Bom dia, rapazas! Bom dia! Aqui no hospital Fala de Carrego! E nos enxeridas do Emilia Fala de Carrego! Fala de Carrego! Fala en galego. Nenas e nenos do Emilia, fala de galego. Muy buenas, nenas e nenos do Emilia Pardo Bazán. Chamo me Rubén Ríos, son creador de contidos en galego. Esa es a miña lengua materna, a que intento defender, espallar e sobre todo falar. Convido vos, animo vos... E dou unha aperta enorme Sempre querendo que faledes en galego Que sintades o noso idioma Que os palledes Porque se soñamos en galego Podemos chegar tamén a lá onde nos propoñamos Que se vos quere ben a falar en galego Nenos, nenas, beixiños para todos Facer deporte en galego Nenos e nenas, Emilia, falar de galego Nenos e nenas do Emilia, fala de galego. Olá rapazes, son Fernando. Pero eu vou... A primeira, de galego. A primeira, Vivir a cultura do galego. Nenas e nenos do Emilia, fala de galego. Nenas e nenos do Emilia Pardo Bazán, fala de galego. Nenas e nenos do Emilia, fala de galego. Nenas e nenos do Emilia Pardo Bazán. ¡Fala galego! Hola, amigas e amigos do CEIP, Emilia Pardo Bazán da Coruña. Quería mandarvos un bico moi grande e lembrarvos que o galego hai que cuidalo e falalo todo ano, non solamente o día das letras galegas. Fala de galego. Que eu falo, falas, que eu falo, que eu falo, Aquí en la Gominola queremos invitar a todas las nenas en tienen unas doce IP Emilia Pardo Bazán a que falen galego ¡Viva galego! ¡Viva! ¡Viva! <risa> ¡Picos! Rapazada de Emilia Yo llegué aquí en el 2000 aproximadamente pero Era castellano hablando Incluso con acento mexicano eh con toda a xeira da ro. Eh, animéime a falar esta formosa lingua aquí o galego. Así que, animádes vos todas. É eh, moi bonito, ¿vale? Ven. Né deseña do Emilia. Fala de galego. Ola, ¿qué tal? Son galla galego. Estou aquí na miña casa e dende a miña conciña eh lanzo vos un reto. Fala de galego. A ver que tal os sentides. Ir de trola en galego Ola, nenos e nenas, do Emilia Pardo Bazán aquí oxía lambona En ¡Oh, un día tan especial como a de hoxe Queremos vos dicir ¡Faleo es galego! E xa sabedes, nos imos de festa Oxe En definitiva, sermos galegas e galegos. Hola, que pasa nenos e nenas do CEIP de Emilia Pardo Bazán da Coruña. Pobos dicir de unha cousa. Falade galego. Pensade en galego. Sede galegos. Non sabedes o bonito que é? Bueno, sabédelo. Verdade que sí? Neña, feliz día das letras galegas.